You can a lot of... तमें बस ऊंघवा तो एक अलार्म अवाज अचानक उठव जीवन जीवन श्रेष्ठ रीत नहीं બે ત્રણ વખત પણ થતું હોય જો આવું હોય તો તમારે સુતા પહેલા અમુક વસ્તુઓ કરવી જોઈએ આ ખુબ મહત્વનું છે કારણ કે અજાગરૂકપણે તમારે આ સમજવું જોઈએ કે તમે ઊંઘમાં ઘણી બધી સકારાત્મક વસ્તુઓ અથવા નકારાત્મક વસ્તુઓ બનાવી શકો છો સુખદ કે દુઃખદ વસ્તુઓનું સેવન અસરકારક રીતે કોઈ ખલેલ વિના ઊંઘ દરમિયાન કરી શકો છો તમે દિવસમાં પણ તેને બનાવી શકો છો પણ દિવસમાં ઘણી બધી ખલેલને કારણે તે બહુ અસરકારક રીતે નથી થતું પરંતુ જો તમને અમુક ચોક્કસ રીતે સુવા જવાની આદત હોય અને સવારે તમે ખરેખર ખરાબ મૂળમાં જાગતા હોવ કોઈ પણ કારણ વિના તો તેનો અર્થ છે કે રાત્રે તમે બહુ અસરકારક રીતે તમારા જીવનમાંથી દૂર કરો તે અગત્યનું છે तो रात्र पथारी में सूआ जाओ लेक पहला जमी लो पाचन काम पूता पेला अमुक मत्रा में पानी पीओा सूआ जाओ ते पहला, अमुक नी जो कि आट्ठी संभाल लेवाई जैसे એક લેશો હું ફળા પાણી નો શાવર લો તે તમને સજાગ બનાવો તો તમે વિચારશો ઓ હું સુઈ નહી શકું વાંધો નહી તમે પંદર વીસ મિનિટ અથવા અડધો કલાક મોડા ઊંઘશો પણ તમે સારું ઊંઘશો કારણ કે શાવર અમુક વસ્તુઓ દૂર કરી દેશે તમારા પરથી એક બોજ ઉઠાવી લેવામાં આવ્યો હોય શું તમે આવું નથી અનુભવ્યું તો આ માત્ર ચામડીની સફાઈ વિશે નથી ઘણી બધી વસ્તુઓ થાય છે જયારે પાણી તમારા શરીર ઉપરથી વહે છે શાવર એક પ્રાથમિક કક્ષાની ભૂત શુદ્ધિ છે કારણ કે તમારા શરીરમાં સિત્તેર ટકાથી વધુ પાણી રહેલું છે રસોઈ નું તેલ અળસીનું તેલ ચોખાના રાડા તેલ કે તલનું તેલ તમારી પાસે શું છે અહિયાં फाइन छे कोई पण साथे बस एक नानो दिवो समस्या संपूर्णपे दूर थी जो तमें कोई जाप करो अथवा अमुक रात्रि साधनाओ ते सु जाओगिक साधनाओ तारी पथरी मैं बेसो करो तो अर्थ है रोज बदलात रहे वस्तुओ थी जूनी वस्तुओ जय रही वस्तु है तो चौदसो टन नु वजन आज रात्र सुवाह में बार मिनिट पंदर मिनिटी जात ने याद अब मन पन ना थी। बस आड़ा पड़ो जात न त्या न न न मन मत बार मिनिट मैं आड़ा पड़ो क्षण सुधी करो ते सू जाओ त्या सुधी आ एवं कई नोधव